אז אנחנו נמצאים בחפירה של האוניברסיטת תל אביב ורשות העתיקות פה בגן לאומי עיר דוד, בשטח שפעם היה חניון גבעתי. אני מרזיק ביד אגיל זעב שהתגלה כאן. מעשה צופות באיכות נדירה, חיה עם, עם קרניים, כעז או צבי. הגיל הזה לפי כל הגילים אדומים לו הוא מהמאה השלישית, אולי התחילת המאה השנייה לפני הספירה, תקופה שירושלים היא תחת שלטון הלניסטי. בארץ הגילים כאלה הם מאוד נדירים, יש שאולי עוד שלוש דוגמאות יותר זהות, רובם מגיעות מהחוף. יש דוגמה אחת שכנראה מגיעה ממערת קבורה פה בירושלים, אבל זה הפעם הראשונה שמוצאים הגיל כזה, ממש בירושלים, בתוך שרידים ארכיאולוגיים, בני התקופה של המאה השלישית או ערבית לפני הספירה. תזכרו איפה אנחנו נמצאים, זה הגיל שמשמש מישהו או מישהי שנמצא כאן, אנחנו ממש ממש קרובים לבית המקדש שהיה פעיל באותו זמן, ואתה שואל את עצמך מי הבן אדם או הבת האדם שבוחרים לענות זה הגיל כזה כאן. האם בהכרח כשמישהו עונד כזה הגיל זה אומר שהוא לא יהיה יהודי, או שיכול להיות שהדבר הזה שנקרא יהדות הוא הרבה יותר מגוון, הבעלים של הגיל הזה היה חלק מהאוכלוסייה העמידה שחיה כאן בירושלים, עם קשרים לים ולתרבות שמעבר לים. אחר כך כשנתחיל על כל החומר, נראה גם אם באמת גם יש להם כלי חרס שמגיעים מהעולם ההיגאי. בסוף ההגיל הזה לא יעמוד לבד, והוא התחבר לנו לעוד דברים שיספרו לנו בעצם על האוכלוסייה שחיה כאן במבנה הזה, בתקופה שאנחנו מדברים עליה, התקופה הילניסטית. עיר דוד, כאן <הכל יתחיל>